Hvordan skal den bare sådan sidde, øh, however? Så får du lige sådan et blok her, mig, Og så vil jeg bede dig om at prøve <laughs> at tegne det, du brokker dig over. Ja, yeah. det er jeg ikke så en god til. Det skulle have været mig, der sidder ved en computer. Jeg har flere frustrationer ved at sidde øh, og have at gøre med AU's digitale systemer. Hvad har du så gjort ved det? Jeg har selv stillet op til universitetsvalget. Jeg sidder et år i studienævnet her på Institut for Statskundskab for statsrådet. Altså, man har jo sådan noget reelt magt. Det er ikke bare som elevrådene i gymnasierne. Okay.